Далі пірнаємо під бардачок, щоб зняти іншу накладку, яка знаходиться під ним, а тримається вона на двох пластмасових шурупах, лівий, відкручуємо, і правий. Ну а далі беремо за отвори і тягнемо її вниз, вона вийде сама з пазів. Далі знімаємо бокову накладку на бардачку від сторони правих дверей. Для цих цілей в мене є спеціальні пасмасові кліпсознімачі. В нижній частині бардачка нам потрібно відкрутити три металевих шурупа. Далі відкриваємо ляду бардачка і відкручуємо ще два. Візуально більше ніяких кріплень ми не бачимо і нам здається, що це вже все. Можна виймати бардачок. Але досить швидко ми зрозуміємо, що це ще не все. Ліву сторону щось тримає. Щоб зрозуміти причину, нам необхідно буде відтулити трохи бокову панель. І от що саме тримає ліву сторону бардачка. Це ще один металевий шуруп. Його викручуємо також. Тепер бардачок вільний від кріплень, але є речі, комунікації, які до нього прикріплені із середини. А саме, шланг подачі холодного повітря. Ми можемо його зняти або разом із пластмасовим хоботком, або ось так хоботок залишається у бардачку. Далі знаходиться клема, яка під'єднана до вимикача айрбега. Знімаємо і її, натиснувши відкруткою на спеціальний язичок і потягнувши його від корпуса-бардачка. І нарешті нам залишається зняти ще одну клему, яка йде до лампочки-підсвітки в бардачку. Ось ці дві клеми. А ось такий вигляд має бардачок із зворотньої сторони. А тепер поглянемо, який же вигляд відкривається за ним. Прекрасний доступ до мотора пічки. До речі, є ще таких от два гнізда, в які входять виступи лівої сторони бардачка. І в яких тримається бардачок окрім шурупів. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.